ريكا شكاين ريكا ايه. شوية Ready? Okay. dia darah dia si ah ai dia ke dia dekak تحيي المشاهدين تحيي المشاهدين فين هو ما, ما تخلصينيش قرب <تصفيق> ندير ما كانت في عمور تحيي عم الله سبحانه وتعالى انا شاك برا العوينة انا برا العوينة صافي بارك علينا نجش اللي بينه يلا تحية تحية تحية. جاك تتولي سبحان الله ريح ريح ريح واحد شويه هنايا هاكاك آه دابا مزيان هاذي هاد البوم هاذي ها نتلاقاو ولكنك تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان دولة الله تتعلم ان الله سبحانه الله ان تتعلم ان ضرعة ان вообще أنا نه اش الطاسه ديالو الحلقه الاخيره اليوم ماريكا اخر حلقه اليوم خلوها تعيش الحياه ديالها مره مره ان شاء الله غادي نبقى نجي نطلع ليها ولكن ما غاديش تصور هذا الشيء اللي كاين نتمنوا لها الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى والى فيديو قادم ان شاء الله الى الجديد ان شاء الله تحياتي لكم والسلام